Всім привіт! Сьогодні ми поміняємо фільтр салона автомобіля. Як це робиться і де він знаходиться, ми зараз з вами побачимо. Як ви зрозуміли, ця робота має проводитись зі сторони переднього пасажира. Для початку нам потрібно зняти отакий от клаптик пластмасової панелі, який знаходиться з лівої сторони від ніг пасажира. Тянемо її до себе правою стороною, а потім відводимо праворуч щоб вийшли з пазів отакі от, от її виступи дивимось на чому тримається ця панель ось такі от виступи є, які заходять ось в такі от пази там вони і защолкаються один у мене зломаний так, відложуємо в сторону а далі пірнаємо під бардачок там є своєрідний захист, який зроблений з якогось легкого та тендітного матеріалу. І тримається цей захист на двох пластмасових шурупах. Відкручуємо ці шурупи з обох сторін. і знімаємо захисну пластину. Саме під нею і знаходиться повітряний фільтр салону. Тірнаємо знову під бардачок і шукаємо там таку ребристу продогувату пластмасову основу. Беремось за неї, тягнемо праворуч, а потім донизу. Одною рукою це не зовсім зручно робити. Як ви бачите, заважає трохи коврове покриття. Саме в нього впирається пластина, а потім і сам фільтр. Ось і є цей фільтр. Його нам потрібно витягнути донизу. Обома руками це робити значно легше, взявши фільтр з обох сторон. Але ж, тим не менше, фільтр ми дістали. Ось така ось в нього гафрована структура, в якій затримується багато різноманітного сміття. А цей зрізаний кут має бути праворуч. Діставши новий фільтр, все робимо в зворотному порядку. Я поки закидаю фільтр той самий, тому що новий буду ставити трохи пізніше. Нагадую, що кутовий зріз в самій формі фільтра має бути від сторони правого крила. Тобто від сторони вікна пасажира. Дуже незручно це робити однією рукою. Коли ми заженемо фільтр в його шахту, звернемо увагу, що на його основі є шість отаких от прорізів. Саме в ці прорізи мають зайти язички пластмасової кришки защолки і направлення в них має бути ліворуч, до сторони водія. Ну, камера вже, бачу, втратила об'єкт зйомки з поля зору. Але ж тим не менше, коли ми цією пластмасовою кришкою притиснули фільтр до верху, робимо рух ліворуч, тим самим його зафіксувавши. Потім повертаємо на місце такий от умовний захист, прикрутивши його двома пластмасовими шурупами. І ставимо на місце бокову пластмасову панельку. Спочатку її виступи заганяємо ліворуч, під сусідню панель. Потім прослідкуємо, щоб виступи, які знаходяться під нею, знайшли свої гнізда. І притискаємо, фіксуючи її на своєму місці. Це все. Всем дякую. Успехи всем в ваших справах.